Lidt fantasy, lidt jeg kan på. Velkommen til en øh, lynudgave af vinduesviskeren, øh, som vi optager i dag, fordi Brøndby IF endelig har købt en ny spiller, og vi er altså ikke engang på øh, Deadline Day nu. Så det er det store sager, det her. Men han er selvfølgelig Nordmand, og han er selvfølgelig 22 år, fordi noget er jo selvfølgelig stadigvæk, som øh, det plejer at være. Og i dag skal vi blive øh, klogere på øh, vores nye ven, Håkan, og øh, det bliver vi som sædvanligt sammen med dig, Kasper Pedersbæk, analytiker på 3 .dk og Brøndby Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi også i dag allieret os med en som øh, forhåbentlig kan, kan sætte endnu flere over på, øh, på Håkan, nemlig dig, Mats Arnsen. Velkommen til. Du er Hva? journalist på, øh, på Norske VG. Det er korrekt. Nu er jeg på Gran Canaria og følger Rosenborg, hvor øh, Tobias er spiller, blandt andet. Ah, gør han det godt? Ja da, han klarer sig bra han, så de trænte her nå i sted. men han træter faktisk ikke, han var i styrkerummet. Okay, han har også et ordentligt brød, så det er <laughs> Men eh, Mats, tak fordi du har lyst til at være med her. I var jo en af de uh, første medier med, med historien om Håkon til, uh, til Brøndby. Kan du ikke lige sådan bare starte med at uh, fortælle os lidt om hans, um, om hans tur? i norsk fodbold. Hvornår brød han igennem? Hvor var det hende? Mm. Eh, han slog igenom i Bodeglimt i 2019, eh, da, da Glimt tok Sølvmedalje. Lidt overraskende, hvor, de hadde, hvor man for første gang så, hvor gode Bodeglimt kunne være, eh, og blev kåret til årets spiller i Eliteserien. Han eh, havde et helt fantastisk mål mot eh, Mjøndalen, blant andet, eh, som dere gjerne kan søke op på, på YouTube, for det det er en øh, klasse, han var veldig god generelt, passet veldig godt ind i Bodeglim-stilen, um, kombinationsspiller um, god passningsspiller smart, teknisk, uh, alt det der, uh, og blev da solgt til afsett alt efter etter sæsonen. Kasper, du har også set lidt video på, uh, på Håkon, hvad er, dit, uh, hvad er din første fornemmelse af ham? Mm, meget dynamisk, hurtig, øh, han, er også, altså han har et, et skarpt venstreben, øh, og så han øh, ikke, altså jeg, vil sige, jeg vil ikke betegne ham som en klassisk ving, øh, øh, men mere at han, er, han kan godt lide at søge ind i, han er lidt en venstreben af Nicolai Wallis på nogle områder, øh, han kan godt lide at søge ind i det her mellemrum, øh, og han er mere, synes jeg, offensiv midtbane, end han er decideret kant. Altså, øh, han kan godt spille ud på, på kanten, der har han også gjort en masse gange, hvor han er trukket ind. Øhm, driblestærk, øh, det slår mig, at han, altså, han er virkelig god på, til at vende øh, på sine modstandere. Øh, så på trods af, at han er en mand i ryggen og øh, vende på den måde. Øh, så slog det mig faktisk, at han var overraskende øh, arbejdsom øh, begge veje. Øh, altså virkelig sådan, ikke sådan en, hvor man siger, okay, han tager sin løb tilbage i definitivt, men, men virkelig som i Altså glidende taklinger, øh, altså bolderobringer, hvor han var helt ned og hente bolden og selv rober den. Æ, og det overrasker mig egentlig lidt, når man tager i af, hvilken type han sådan, som, som offensivspiller var, at han virkelig øh, havde arbejdshandskerne på og ikke var bleg for at, øh, og, øh, og, og, ja, det lyder som et at sige takle igennem, men altså virkelig, virkelig gå til den. Mats, hvor, øh, hvor stort et navn har i øh, i Norge? Han var jo som sagt en meget stor profil i eliteseren den korte perioden han spilte, for han var så pass god at han blev solgt med en gang, og så fik han en lidt træg start i Asse Det tog lidt tid for ham, men lidt overrasket over at de lader ham gå, og det tror jeg også en del fans i Nederland også mener, hvis man ser på reaktionerne. De betalte jo 25 millioner norske kroner, der er vel kanskje 18 danske, uh, og, og, så de fik en en del af de pengene, men ikke alt. Og så, så lidt overraskede jeg over at de, de lader dem gå, og uh, så bliver det spændende for dem videre nu. Var der interesse fra ham eller for ham i norske klubber også? Det kunne være hans tidligere klub Bodø. Det er jo mange spillere fra Bodeglind som har kommet tilbage, en efter en, og ikke fått det til. Men Evgen har været ganske god nå, en god stund. Han har været, da han slet og var lidt ute af lager, så var det, um, prøvde Bodeglind sig. De har forsøgt flere gange og haft dialog, mere eller mindre, hele veien, som jeg har forstået det. Men han har, um, når han har gjort det stadig bedre, så har det ikke vært aktuelt at dra hjem. Så er det, der er det mange som er overrasket over at han nå da ender i, i Brøndby. Da. Så hvis han slår til der og passer ind i spillestilen, så tror jeg det kan blive meget bra. Passer han ind i spillestilen, Kasper, ud fra det video du har set? Mm. Altså, nu, nu er det jo spørgsmålet med hvilken spillestil, fordi det, er jo, det skal vi selvfølgelig til at finde ud af med, med Jesper Sørensen som træner. Men altså, hvis man skal se på, hvad, hvad det er for altså, som, som type. Øh, så minder han jo på nogen måder øh, om, øh, om vores egen øh, Jasper Lindstrøm i forhold til den her med at drive bolden fremad. Øh, at øh, Fjern, han, øh, altså, han er god med bolden med fødderne, øh, han kan sætte en mand, altså, han kan drible, øh, og det er noget af det, som, som altså, der har, Brøndby har manglet. Det har jo der været den her evne for nogle af spillerne til at kunne... Yeah, Øh, hvad skal vi sige, gå forbi deres modstandere, ligesom for at tvinge modstanderne ud af, af balance. Øh, og der, der, der slår han mig som en, en spiller, der, sig, altså, der er god til at kunne tage bolden og tage den fra, altså groft sagt, så man ikke kun skal aflevere den fremad, men man også kan tage den øh, med bolden med fødderne, øh, fra bagkæden og frem, altså lad os lige nu sige fra, fra egen midterlinje og frem i, i banen. Øh, og ligesom forser modstanderen til at ja, gøre et udfald, så man åbner nogle andre rum at løbe i. Øh, og jeg synes han er, som sagt, han er en, en god tempospiller. Øh, altså jeg synes, han er, jeg synes det er et, et, et godt indkøb og det er, jo altid det, her, det er jo altid det her kan en spiller levere det samme som han har gjort tidligere øh, der er en masse væser, der er der jo altid spillerhandler men, men jeg synes jeg er positiv ud for forudsætningerne der er ud for det han har vist i, i Norge og hvis man ser på hans tid i Holland jamen han starter jo som, som Mats siger med at have lidt svært men det der, der jeg er fortrystningsfuld ved øh, i det her forløb det er at han trods alt starter svært og arbejder sig tilbage på holdet og rent faktisk øh, er fast mand for AC i eller at i hvad hedder det, uh, i hvad hedder det, ja, den her sæson at det ikke er gået en anden vej han er startet med at spille og så er ud af holdet fordi han ikke var god nok så jeg synes egentlig det, det, det, det tegner godt Jeg synes det er, det er en type som Brøndby har savnet. det er det han har jo også en far som er tidligere fodboldspiller Andreas Evjen som også spillede både Glymt uh, så han har har kanskje nogle erfaringer derfra fra hvor den fodboldlivet er og Uh, hvad det kan by på, uh, som jeg tror, at, uh, man ser jo stadig flere, som ligger, som har forældre. Vi har jo en anden nordmann, som har uh, en kjent far også, så kanskje det er det, som er opskriften. Han har gått med ja, ben han også, Andreas Evin. <laughs> ja, okay. Så må vi se lidt uh, YouTube med, med faren også. Uh, Mats, hvor, altså, hvor stort er hans potentiale, hvis han får det foldet ud i Brøndby? Uh, det vil jeg sige er stort, uh, men han er afhængig af at spille på et uh, lag som passer ham, tror jeg. Uh, men uh, det tipper jeg at han og hans rådgiver har sett på og ut at dette er et steg som uh, passer for ham. Det føler jeg mig ganske trygg på. Uh, så får vi se, han har været väldigt central på U21-landslaget. Uh, jeg tror han har 19 kamper eller noget sånt på U21, uh, og der har han spillet siden 2019 og været en vigtig del. Han fik vel også en landskamp, da hele laget fik Covid for nogle år siden, når måste måtte spille med nødlandslag i Østerrike, så der fik han også Så jeg er spændt på, om det nu er på måtte om det er et steg ned da, for ham, eller om det er et steg til siden. Um, Och hvis han slår ud i full blomst, og tar den danske superligaen, som han gjorde med med eliteserien allerede 2019, så er jo potentialen skyheder. Ja, og nu nævner du uh, det norske U21-landshold, der har han vel spillet sammen med, uh, med to brøndby uh, i form af uh, Sebastian Sebulonsen og Henrik Hegheim, er det rigtigt forstået? Mm, absolut, han, Sebulonsen har jo været ganske central på, på U21, så vidt, så vidt jeg ved specielt. Uh, så ja, det stemmer Kasper, kan vi uh, sætte her, det her køb i uh, i relief til, om der potentielt er noget på vej ud. Det er jo, vi har jo en stor trup i forvejen, og med, med nummer 11 på ryggen og en lang kontrakt, så, hmm. så ligner Håkon evjen en spiller, der skal spille. Jeg tror ikke, Simon Hedlund får forlænget sin kontrakt. Jeg tror ikke, er nu ved jeg godt, at Hedlund har været brugt mest som angriber hos os. Men jeg tror, vi kommer til at se en spil, altså, det, og det, igen, det er jo en ren mavefornemmelse der, fordi det er ikke lang tid, at jeg har spillet sådan noget og træner. Men jeg kan godt forestille mig, at man kigger efter en mere rendyrket øh, anden angriber, i, for, altså, i forhold til at presse Ohi, og så at man har Wallis øh, og øh, hvad hedder det uh, Evian, til at være de her offensive spillere som ligger i det her mellemrum mellem, øh, mellem midtbanekæden og forreste Spids. Øh, og søger det her, så jeg, jeg, jeg kan godt forestille mig, at det, her, det betyder et farvel til i hvert fald uh, måske en til Simard ikke med nødvendigvis nu, men som er ikke andet så til seneste sommer, når hans kontrakt udløber. Mm. Hvor er det største forbedringspotentiale hos øh, hos Hoca Jeg vil kanskje øh, sige, at altså, han er jo ikke så veldig fysisk øh, så vi, i veldig fysiske kamper, så kommer han jo ikke så godt øh, til sin ret. han er bedst på et lag, som klarer at bruge ballen, og Sætte ham op i gode situationer vil jeg se, si. Og så er det det at fortsætte at och jævnt og godt, og, og, og, og tage plads. Og det virker som han gjorde mere og mere i Asset. Noget tilføje, Kasper? Nej, det, det var jo lige, altså, ja. Det er så hvad han Han er en väldigt komplet spiller på den måten, at han, som du er inde på, der både er en slags kantspiller, mellemrumspiller og kanskje en indre i 4 3, -3. i Bodeglimt så spilte han både indre løper og kant. Og han har på en måte til begge deler. Han er en sådan kombinationsspiller men også en som kan gå forbi en mot en situationer Han er en god afslutter, en poengspiller, som noterer sig for mye målpoeng. Han gjorde i hvert fald det han ind i Bodeglimt så det potentiale ligger också også der. Så det bliver spændende for hvad hedder det, bare lige her til sidst, Mats, er Brøndby blevet sådan en klub, I følger Nøye med i, i, i Norge, med alle de norske spillere vi henter? Vi ser ikke til Danmark og Sverige, vi bryder os bare om os selv her på, vårt, <laughs> på, på vjerge. Vi sidder og følger med på os selv. Nej, da, det, er jo, det er spændende at se, det er med tre, er det, vel, er det fem norske nå, som er i, ja. i, i Brøndby? Så får vi se, hvor længe Sigurd Rosted bliver, han linkes selv lidt bort, så... Um, får vi så med den nye træner Hvad han tænker Yes uh, Kasper har du noget uh, vi har glemt at tale om I forhold til, uh, til vores nye Nummer 11 Nej uh, der kommer også uh, lidt på, på Skrift inde på 3.dk Og det tænker jeg samler op på det, de eventuelle små bitte rettelser der skulle være Fremragende. Så vil jeg bare sige tak Kasper Tak uh, Mats fordi I var med Selv tak for at I fik med Så må I nyde varmen ja det skal vi nok <laughs> tak til vores partner her i Vindusviskeren, det er Formatbiograf i Ballerup og det er og glas -byg. det er dem der gør det muligt at vi kan lave også sådan nogle her breaking udsendelser når det er, er det der skal til så tak fordi I har set med enten på Youtube eller lyttet med via podcast vi er tilbage igen i næste uge ses Giv mig lidt af fantasy, lidt jeg kan kigge på